عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناه عالم هند الوفاتي بالنسبه لوصفه اليوم غادي نحضر معكم فطائر بحجم صغير بعجينه المسمن بالنسبه للمكونات عندنا 1 كيلو ديال الدقيق 4 كيسان مع بالكاس العنبه عندنا الشعريه الصينيه قليل من الشعريه الصينيه 250 غرام ديال اللحم المفروم كفته عندنا بصله صغيره ثانيه تنشلبي القزبر والمعدنوس عندنا القليل من الزيتون مقطع عندنا ماء دافئ بالنسبة التوابل عندنا ملعقه صغيره من الملح حسب الذوق ملعقه صغيره مملوءه من التحميره بابريكا ملعقه صغيره من الكمون ملعقه او لا راس ملعقه من السكينجبير عندنا ملعقه صغيره من القزبر حبوب مطحون ملعقه صغيره من الزعتر مطحون وملعقه صغيره من الزعتر وعندنا زيت الزيتون وزيت نباتيه بسم الله اول شيء كناخذ الدقيق عندي ملعقه صغيره من السكر عندي قليل من الملح ملعقة كبيرة من الزيت نباتية عندنا الما دابا بعد ما جمعنا العجين غادي نخليه يرتاح على جانب أو غادي الحشوة كناخدو مقلاة كنوضعو فيها تقاليد زيت نباتية كنوضعو البصل دابا كنوضعو البصل على النار هبط لينا البصله أو كنضيفو البقية ودابا بعد ما تمضي فوق كنغولنا النصف تمضي فوق التوازي تمضي فوق زيت الزيتون وبهذا كنغطيوهم كنخليهم يطيبوا دابا بعد ما طابت لينا الحشوه ديالنا نضيف عليها الشعريه الصينيه قطعتها طر نضيف الزيتون الشريصه هي انا درت ليها ما غليان وخليتها وعاد قطعتها من بعد دابا دابا ما حركنا الحشوه كامله غادي نحضروا العجين العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت شويه الدقيق نقطعوها قطع كنطلقه على شكل مربع دابا كنقطعوا الزوايا على هذا الشكل هذا نديروا على هذا الشكل هذا كنوضعوا الحشوه في الوسط كنقادو مزيان الحشوه كنناخدو كنلاقيو هاد الويصه هادو كنلاقيهم على هاد الشكل هذا كنضغطو عليها من الوسط باش كتجينا على هاد الشكل هذا ان شاء الله ها انتم يمكنكم توضعو الزيتونه هنايا مهم انكم تضغطو عليها مزيان دابا كنوضعوهم وضعهم في الطاوله ديال الفرن كان الزوم غيب المهل نأخذوا حشوة، كنوضعوها في الوسط، نفس الطريقة اللي عملنا مع الأولى نضغط عليهم مزيان وهذا هو الشكل اللي نحصل عليه كنمشي معهم كاملين حتى كنسالي هبطت علينا حنا درت على هذا الشكل هذا وغدي نزينها بالقرنفل بامكانكم توضعوا الزيتونه أو اللي بغيتو دابا بعد ما وضعنا القرنفل غادي ندهنوها بصفار البيض مع قطرات من الخل ودابا بعد ما دهنتها غندخلها الفرن درجة الحرارة ميه وتمانين ها الشهيوة ديال اليوم هاهي وجدات هانتوما كتجي رائعه بحشوه لذيذه ومن دراقي هانتوما شكلها راقي كتجي لديدة بزاف كنتمنى تجربوها كنتمنى تنال اعجابكم الى فيديو قادم ان شاء الله تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتاقي الأعمال.